ضرب نار ضرب ضرب نار طبعا دلوقتي بقي هنلعب لعبة منلعبهاش كتير لعبناها اليوم مرة اه واحدة تقريبا أو اتنين عملنا بقي الروم ودخل- هنخلي الناس دلوقتي بقي كلها تدخل عشان بقي نظبط الدنيا و... ويلا بينا بقي اه بصوا بقي يا جدعان انا اللي بطة بص... من يعني اللي بلعبه علطول بصوا هو ده كده هو ده كده يعني الي هو الايه المية مية في ده بس ده اخضر في ده اسود بس مش الليف بتاعي و... اسود وأخد على ازرق كحلي يعني او ده يعني أسود واسود يعني هو ده اللي انا بقى بحب العبه على طول دلوقتي بقى ننسى حد اما الناس تيجي هو دلوقتي دخلنا بقى واحده تانية من اي حد عشان فضلت احاول ان صور حد من عندي ما دخلش فان شاء الله دلوقتي كده ايه المره الجايه بقى الفيديوهات الجاي كان نفسي العب اللي اسود عشان يبقى عرفتيش بقى هنا اختار اللون الاصفر يعني انا لا بقولك حاجه برده لما تيجي تختار الحاجه اللي انت هتلعب بيها فانا مش عايزك تختار بقى ايه تختار اي حاجه وخلاص يلا اه انا ما اعرفش بحب اللون الاحمر لا تختار اللون اللي ما عادش شك فيه اولا اسود اسود والبتاع اللي انت بتلبسه فوق دي فانت كده بتبقى 100 100 ومتامنه تمام التمام فعشان كده اختارت اللون ده اول حاجه تختارها تحاول تختار الاسود وعندك بقى الوان اللي هي ما بيخليش اي حد خالص خالص خالص يقدر يمتلك ولا يشك فيك انك امبوستر فا بقى عندك اللون الاخضر ده عندك اللون الاصفر اللو عندك اللون الازرق اما اللي بيشك فيه مش عندك بقى عندك الابيض ده بيشك فيه جامد قوي قوي عندك البنفسجي عندك البني عندك الاحمر ده عندك البامب في كل الوان دي انا بقول لك بس عشان ايه انت عندك كام لون عندك 3 و3 في عندك 12 لون قدامك فكل لون انت بتحاول يعني ايه تامن نفسك تمام تمام طب يا جدعان عايزين نبدا طيب ايه مش عارف انا يلا يا بيقول لك ستارت طب يلا اهم حبال حاجة. عايزين اللايك الجحيم دلوقتي ننزل نعمل لايك جحيم دلوقتي نشترك في قناه جيمنج بلاي عشان نوصل بقى لاي حاجه نتمناها عايزين نوصل الفيديو ده ل الف لايك مش بكتر عليكو قوي اوو ميت الف لايك يلا بس يعني عارف اللي هي صعبه عليكو بس انتوا المفروض تعملوا ايه يلا شير البتاع الفيديو لكل الناس اللي انتوا خرب خرب الدنيا كده اوبا لا لا لا لا لا نعم تجلعانا انا بموت ابقى ومبسطر عشان ما بخليش حد يقف جنبيا سليم تعالي تعالي. عايز اقرب كده واحدة واحدة اوه ما عديش هيشك فيي ليه انه اللون ليه مخترت بقى هو اللون ده في ناس اي واحدة شك فيي بص بص بص, بص كده انا بعدي من جميهم كاني فين في المملكه <تصفيق> انا عادي اه انا مش انا مش امبوستر انا يا يعني جدعان مش امبوستر سوس سوس سوس في حد هنا ولا ايه انتوا فين يا رجاله تمام بس انا عايز اجري عشان ما يلحاش يشوف لوني اخجام كده انا قتلته واديت له كده على عفار انا بقول ماعديش يقف في جنبي لان اللي يقف في جنبية بيندم تعالى بقى دلوقتي كده نبلغ على مين طب بصوا انا اقول لكم بقى الحركه اللي انا بعملها الحلوه بقى الجامده اللي انا اروح مبلغ على اي حد اه استنى تعالى نبلغ على الواد ده نكتب اسمه مرتين ثلاثه كده وخلاص ياف وبلغ انا كمان عليه يمكن يمكن بقى بس في ناس بارده قوي بارده بارده بتعمل لك الوقت الفنتج اد بيعمله لك 115 ثانيه ليه ما اعرفش يعني يعني اي حاجه وخلاص كده هتكفي يلا فيشنج انت شوف يعني برضو الواد اللي ده مشى معايا وخلاص يلا اي حاجه وخلاص بقى انا مش امبوستر ما عادش فيك انا نبص لا انا ده دعوه بيكم انا مش امبوستر مولع عادي خالص كده بس يلا يلا يلا بسرعه بقى احنا عايزين نطحن بقى اي حد يقابلنا اي حد يقابلنا نطحنه انا بح، والله بموت بقى ام والله بموت بقى ام بوستر على فكره في جل... في جليتش هقوله لكم في اخر الفيديو الجليتش سهل يعني ما فيهوش حاجه هقوله لكم بصوا انا لخصه لكم دلوقتي ان لو انت بدات انت انت المالك شوفوا أيوة يعني شوف ورطنا الواد يعني احنا ايه بقى كده قول لكم في الفيديو عشان دلوقتي عايزين نكمل اللعب وكل حاجه ونطلع اول واحد بنجيب واحنا اصله امبوسر وظلناه اه مش عايزين يمتحس عايز دلوقتي شوف شوف ايوه اللازر الامبوسر شوف شو, شو. اللازر بيجري على الامبوسر خليك يا جريجري اجري كمان اجري اجري اجري اجري اجري اجري اجري زعل بعد 4 3 2 1 مني بسطة اقوص رجلك متزعل والنها هتزعل بسطة هتزعل ولا ايه هيزعل غير بس هيشك بقى ايه ده مشكلة مشكلة كله يجري كله يجري بسرعه مشكله لازم نحلها انا عم بلادي صارت ازاي ماشي اوباو فيكتوري الوقت خلص مر بقى بوستر يا جدعان اللي يحصل حاضر مش مشكله دلوقتي عايز بقى اقول لكم دلوقتي على ايه على الجيم اللي انا هنلعبه دلوقتي يعني انت لو عمل لو دوست على الكريت جيم دي زي سكيل دبل مورتيل اي حاجه بول اي حاجه وبدات هتبدا تبدا واحد بوستر وتبدأ اربعة. يبقى اربعة بس. مليار في المية انت الامبوستر. مستحيل مستحيل تبقى انت الامبوستر. كده كده تبقى انت الامبوستر. تمام? فدي لس كده معلومة انا جربتها كذا مرة على فكرة عشان اقدر اقول لكم. دلوقتي تبقى ايه? لكم بقى وخلاص يعني ايه سر وخلاص صلا انا بقى. سر تبقى امبوستر على طول. انا كده ببدأ كتير وابقى مبوستر وشجع الناس كلها انها تبقى اي حد يحب انه يبقى مبوستر هو اللي تلقى اي حد يجب بأي حد يعلم عليا يبقى دي كده ايه هو ده الحل بتاعه يبدأ اربعة شوفوا خد اللقطة دي كده سكرين شوت تمام واعملوا بقى كل اللي انتوا عايزينه افرحوا علي طول فتمام تمام كده لو عايزين حلقات تاني من كده يعني تمام انا موافق معنديش اي مشاكل اي حد عايز يلعب معايا يا معايا ارن انا اسيب الرقم بتاعي تحت واي حد عايز يعمل يعني اي حاجه تمام ودوس لايك اشترك في القناه وتمام يعني كده فعل زر الجرس عشان في... بس في ناس كتير مشتركين في القناه ومش زر الجرس فلما اجي ادوس على اجي شتري... انزل فيديو ما بيوصلش لكل الناس فانا ايه عايزكم بقى توصلوا لكل الناس وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا مع السلامه